Le domaine, mais surtout le travail en et surtout de travailler ensemble. Je vous remercie infiniment. Chokra Jazilek. Au mariage avec vous. Chokra. Merci à vous, monsieur Nabil Baraka. Merci Merci à vous, monsieur Nabil Baraka. Merci à à أو ينظم أيضاً الفضاءات خاصة بالطفل والبيئة ومعرضاً خاصة لمنتوجات المجالية والصناعة التقليديه لكي يتم إبراز فيها كل ما تسخر به المناطق الجبلية وكل مناطق المغرب من مميزات تجلب طبعاً كل الصور والسياح للمنطقة هو معروف يعود اصل هذا التراث الذي نحتفل به واياكم التراث الوطني الى حقب تاريخيه توزعات بين الجانب الروحي والارث الشعبي الذي صانه لسنين عديده نقيب الشرفاء العالميين المرحوم الاستاذ عبد الهادي بركه رحمه الله وقد كانت غايته في ذلك الحفاظ على هذا الموروث الوطني كشيخ صاعده ولا زالت علي ممر باقي الدورات القادمه قد باذن الله للتذكير طبعا المهرجان ينظم بشراكه مع المهرجان الدولي للتنوع الثقافي لليونسكو